Вітаю вас, братья і сестри. Я, хоч, я хотів би вам сказати трохи інформацію, на яку я раніше. Це про нашого Ісусу Христа. Він — наш Спаситель, Він — посередник між нами і Богом. І через нього ми маємо спасіння. І наш Ісус, коли був на землі, Він знав думки, Він знав майбутнє, Він знав, що буде далі. І це важко уявити, як це знати наперед. Це важко собі, як це знати наперід, і як я це можу уявити, бо мій мороз обмежений, як це так, що те, що буде далі, воно мені просто видно. І я хочу привести такий приклад. Одна... От є сценарист, який пише фільм, він пише сценарій. Він написав сценарій з самого початку, до кінця, і він знає оце початок, це перша подія, це останнє, повністю все бачить наперед. І по такій самій аналогії, Ісус наш, Він був на землі, він знав все наперед. І щоб більше це все нам зрозуміти, я хочу коротко сказати про ключові моменти із Христа на землі, але в зворотному порядку. Ми привикли, що Він народився, там служив, воскрес таке, а я хочу в зворотньому, щоб показати, що в Бога як один день, як ти щороки і навпаки. Тобто в нього час по-іншому, як в нас, сприймається. І я хотів би зачитати перше місце, це з Марка з 13 розділу. Марка, 13-й розділ, 24-й вірш. Це про другий прихід Христа, тобто я почну з, -з кінця, Марка 13:24. «Але в ті дні, після тієї скорботи, сонце померкне, і місяць не здасть свого світла, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і побачать тоді сина людського, який гряде на хмарах силою великою і славою, і тоді пошле він ангелів своїх, і збере вибраних своїх від чотирьох вітрів». Від краю землі до краю неба. Від смоковниці візьміть приклад, Коли гілки її вже стають м'якими І пускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що те здійснюється, Знаєте, що близько, вже при дверях. Існо говорю вам, не мине цей рід, Як усе це збудеться. Небо і земля минуть, а слова мої не минуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели. Ні на неписах, ні син, але тільки Отець. Це фінал землі. Коли все закінчиться, прийде Ісус Христос, забере свою церкву. Це фінал. І ми повинні бути налаштовані, направлені на те, щоб війти в число спасенних. Це наша ціна землі. Тобто є така, як дві цілі, може виділити: одна, щоб ми спаслися, і інша, щоб спаслися наші друзі, родичі, близькі, інші люди. Тобто добре, щоб він спис, але першим ділом це треба згратися самому, тоді можна іншим допомогти в цьому плані. Це про другий прихід. Ми не знаємо, коли він буде, і може бути будь-якої хвилини. У нас є ознаки, написані Біблією, по яких ми знаємо, що ми вже при дверях, що вже скоро, ще не багато залишилося, і ми вже йдемо туди на небесах. І другий, другий ключовий етап із Чес Христа це його Воскресіння. Я зачитаю Матвія. 28 розділ з 5 вірша 5-6 Матфея 28,5 І звертаючись до жінок ангел сказав, не бійтеся тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого Його тут немає, тому що він воскрес, як і сказав «Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь». Це етап, тобто, Ісус прийде на землю, перед тим, що відбувається, перед тим, що Він воскрес. Його воскресіння дало нам можливість отримати спасіння. Це ключ до спасіння для нас всіх. Наступний етап, який хочу це Його розп'яття. Це написано в Матвія, 27 розділ, 33 вірш. І прийшовши на місце, яке зветься Голгофа, що означає «лобне місце», дали йому пити оцет оцит з зжовчої, і, спробувавши, він захотів пити. Розіб Не захотів пити. Розіп'явши ж його, розділили одяг його. Це показує те, що коли Ісус був на хресті, він переміг зло, він переміг, і тим самим він відкриває нам можливість, щоб наші гріхи були прощені. Коли ми прогрішаємо, Раніше в старому заповіті були жертви тварин, які не могли покрити грехи, а Ісус став жертвою і Він постраждав і дав нам можливість очистити свої одежі і бути спасенними. Перед тим попередній етап життя і Христа – активне служіння. Що ми включаємо в це активне служіння? Він ходив по землі, Він проповідував Царство Небесне, Евангелію, Благовістку, Він зціляв людей, він допомагав людям, і він їм показав шлях. Він сказав, що я є дорога, правда і життя. Він показав, як нам потрібно йти. І ті, хто його слухали, і, і, і зараз, як ми читаємо Біблію, і все, що він робив, він іскравив приклад людини, яка була без гріха. І перед тим, як він служив, у нього була така сорокаденна спокуса в пустині. Як ось читав це місце, зазнав, що він був в пустині, його спокушав, цитвав Біблію, казав там різні речі, і Ісус стояв. І я не замічав, що це не було розмови однієї хвилини чи там, години. Він спокушав його всі 40 днів, які там був в пустині. Я думаю, це також не написано, але читаю уважно так, написано, що він спокушав 40 днів серед ночей. Він був у пусті, Ісус він не їв, а його спокушав. І я зачитаю. Місце одне з Матвія, 18 розділ, І 7 вірш. Гори світові від спокус, тому що спокусами належить прийти, але гори тій людині, через яку спокуса приходить. Це я прочитав не з не історії з Христа в пустині, але це місце, яке показує, що в наш час теж є спокуси. І нам треба пильнувати, щоб ворог не використовував наш, наше тіло, наш язик, щоб комусь не бути спокусами, щоб ми не були винні в, в, в чомусь проступку чи гріху. Бо написано, що горить людині, через яку спокуса приходить. І також я читаю ще з Матвія з 3-го розділу, 15-й вірш. Ісус прийшов на річку Єдан, щоб опитяти хрещення від Івана Хрисителя. І він не хотів йому дати хрещення, тому що він зрозумів, що Ісус є більше, ніж сам Іван Хреститель. Але Ісус сказав йому відповідь, «Залиш нині, бо так належить нам виконати всю, прав... всю праведність». І також тут 16-й вірш нижче. «І будучи хрещним, Ісус відразу вийшов із води, і ось небо, небеса розкрилися йому, і побачив від Духа Божого, який спускався немов голуб». І злинув на нього, і ось голос лунає з небес. Це син мій улюблений, у якому моє благовоління. Також зачитаю, якнівський етап, етап «Іскарства на землі». Це буде Луки, другий розділ. Другий розділ, шостий, сьомий вірш. це про Марію. «І сталося, коли вони були там, настав її час родити, і народила вона сина свого первородного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було для них місця у вітальні. Тобто, Ісус Христос, Він прийняв тіло людське, щоб, щоб ті на землю, і дати нам спасіння. Це був план Божий для нас, тих людей. І в нас скоро наближається свято Різдва, то я хочу, щоб ми Зрозуміли, що Ісус Христос прийшов на землю тоді, коли був час, вчасно, він не, спіш, не раніше, не пізніше прийшов, все було Богом приділено. І він не прийшов туди, де його чекали, в якісь там царські палати, чи якісь там люди, які були, очікували його, там, не знаю, вважали себе достойними, там, королі там, чи інші люди. Він умолив себе так, що він прийняв образ раба і прийшов в землю у яслах, де не було місця йому. І Тобто, Бог міг його будь-куди відправити, не без там в Віфлеєм, місце, а вибрав таке, щоб нам, нам приклад нашого смиріння. І Христос смирився, і ми повинні теж смирятися, і ми повинні його наслідувати в нашому житті. Я хотів би, щоб в нашому житті ми далі віри довіряли Ісусу Христу, чули Його голос і розуміли, що Він наше спасіння, через Нього ми маємо можливість віти в небесах, і нехай цей шанс Він не пропаде. Це як Лотерею можна виграти, можна виграти, але чим більше ми з Богом, тим наш шанс війти в небеса більший. Для чого нам ризикувати і бути так, такими теплими, якщо можна бути з Богом близько і бути впевненим, що Ісус прийде і нас забере. Амінь.